حل الفرح والسعادة في دار الاجواد في جيته الغالية في جيهة الغالية يا حي طريقها سمية الجده اللي بين العبادي نماري في طيبه سبعة نماري في طيبها دايم وانتباه حل الفرح والسعد في دار الاجواد سميتها الغالية يا حي طاريها سميتها الجدة اللي بين العبادي الناري في طيبها دايم وانتباها هي امنا اللي سكنت بالقلب والرادي والنعمة اللي على اغلى الناس نسموها والنعم اللي على اغلى الناس نسموها يا عالية يا هلا شو بك شوفة اعيادي يا قرة عيوننا ويا ضيها وماها عماتك اليوم والله فرحه زادي ميلادها احلى بشارة وخير ميلادي يا عالي اللي يشع النور بالفاها يا عالي اللي يشع النور بالفاها يحفظك رب السما من كل حسادي يا قمرة يشرق النور بمحياها سنية سمية اللي غلاها ما هو بعادي أم الكرم عالية هل باقي ذكراها يا بنت هنا الكفو كساب لمجادي شيخ عريب حموي يسوى له بلادي من روس قوم بها العز مرساها حصيل مزاياها حل الفرح والسعد في دار الاجواد بجيته الغاليه يا حي طاريها سميت الجده اللي بين العبادي الناري في دايم وانتباها هي يوم من اللي سكنت كل قلبي وفرادي الناس نسموها والنعم باللي على اغلى الناس سموها يا عاليه يا هلا بك شوفك اعيادي يا قرة عيوننا ويا ضيها وماها عماتك اليوم والله فرحه انزادي ميلادها احلى بشهر وخير ميلادي يا عاليه اللي يشع النور بلفاها يا عاليه اللي يحفظك رب السماء من كل حسادي يا قمره يشرق النور بمحياها محياها سمية اللي غلاها هو بعادي أم الكرم عالي اللي باقي ذكراها يا بنت هنا الكفو كالسابة لمجادي شيخ عريب بحموي يسوى له بلادي من روس من بها من عز مرساها النادرة هل ولا نقصي مزاياها النادرة ولا نقصي مزاياها أو من